فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الشرقية الصيف وباحثها مستمع من هناك هو ميم حادال أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة النظر وفي هذه الحلقة لا زال يسأل عن عادات موجودة في منطقة القنفذة كما يقول فمن ضمن تلك العادات ما ذكره بقوله إنه إذا ولد المولود قطع سره ويوضع بداخل الكتب من أجل إذا كبر يحب العلم وأيضا يوجد لديهم عادة لها وجه آخر وهو أن يرمى سر المعنود بعد قطعه في البحر من أجل أيضا أن يحب البحر وعمل البحر وهكذا يستمر في عادات لديهم من هذا القبيل ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من افتدى بهد أما بعد هذه العادات الأثورة كلها بعد ولا أساس لها بل هي من الخرافات، قطع سيره ونظر في الكتب، أو في البحر، أو في بلاد أبيه، أو نحو ذلك، كل هذا باطل لا أساس له، ولا يجوز فعله، وهم من الخرافات التي يجب تركها، نعم